بسم الأب والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنقول في التسبحة من في الآلهة يشبهك يا رب من في الآلهة يشبهك يا رب فربنا له صفات كثيرة تجذب الإنسان إليه لعلنا نذكر من بينها ان ربنا طيب وحنين ربنا ايه طيب وحنين وداود بيقول في المزمور ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب من طيبه ربنا انه خلق الانسان على صورته واعطاه حريه اراده ومن طيبه ربنا ان الانسان استخدم حريه إرادته حتى ضد ربنا فوصل إلى عبادة الأصنام ووصل إلى تعدد الالهه ووصل إلى عبادة الأرواح وعبادة الطبيعة وعبادة الملوك المصريين كانوا بيعبدوا الفرع وكانوا بيعبدوا الشمس ووصل الإنسان إلى الشيوعية وإلى الوجودية. وإلى شهود يهوى وإلى هرطقات وبدع وأديان متعددة وربنا من طبته سايب الإنسان صحيح في يوم للمحكمة لكن برضه كان يستطيع ربنا يرغم الإنسان أنه يمشي في الطريق الصح لكن من طبته لم يرغم إنسانا قط من طيبة ربنا المغفرة يعني البشر لو واحد أتعب واحد تاني من الصعب أن يغفر ليه واحد شتم واحد من الصعب يغفر ليه أهانه من الصعب يغفر ليه خانه من الصعب يغفر ليه لكن ربنا من الطيبة بتاعته إن هو غفور وبيقول المزمور طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته طوبى لانسان لا يحسب له الرب خطيه عجيبه كلمه ان يوجد انسان لا يحسب له الرب خطيه ربنا كل ما في الحكايه بيطلب من الانسان انه يتوب وإذا تاب مستعد يغفر له كل الخطايا. بيقول أمحوها أمحوها لا أعود أذكرها. من طيبة ربنا أن الإنسان مهما أخطأ لو تاب ربنا يغسله فيبيض كالثلج أو أكثر من الثلج ويكون ربنا لهؤلاء الناس مصالحا لهم غير حاسب لهم خطاياهم ولذلك في هذا الشيء الجميل بتاع ربنا وطبته داوود النبي في مزمور 103 يقول الرب لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا كما يتراقف الاب على ابنائه يتراقف الرب على خائفيه ليه لانه يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب نحن بطيبه ربنا ما عارف ان احنا تراب ورمان علشان كده بيغفر يقول كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصينا وربنا من طبته مش بس بيغفر يقول أعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحي في داخلكم وأطهركم من كل نجاساتكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي حاجة عجيبة إزاي ربنا بيتعامل مع الخطار ولا يرفض إنساناً راجعاً إليه أبداً لا يرفض إنساناً راجعاً إليه المهم أنك ترجع إليه وهو لا يرفض ولذلك من طيبة ربنا صبروا على الخطأ لا يأخذهم في سخطتهم ممكن الواحد يموت في اي وقت لكن ربنا ما يحبش أن يصدق واحد في خطيته ويخليه يموت في نفس الوقت ده. يا ما صبر ربنا على ناس ولم يأخذهم في خطيئتهم ويسفر الرؤيا بيقول على ايفا دل الخاطئه أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب فربنا بيدي كل انسان زمان لكي يتوب لانه لا يريد موت الخاطئ مثلما ان يرجع ويحيا دي من الطيبه بتاعته لا يريد موت الخاطئ مثلما ان يرجع ويحيا اعطانا مثلا بالشجره التي أعدت ثلاث سنين لا تثمر ثمره فجه الفلاح قال اتركها هذه السنة أيضا ويثما انقب حولها واضع زبنا ان اعطت وإلا تَعُودُ تبطعها يعني ربنا اليوم بيصبر على الناس صبر على الشيوعيين الذين كانوا ينكرون وجود الله سبعين سنة لغاية لما رجعوا طبعا أثناء السبعين سنة دي مات لمين ومات السليم وبرضو ربنا صابر على الشيوعيين إلى أن يتوبوا وتابوا ورجعوا للمسيح وإن كان قد بقي بقي بل أعجب حاجة أعجب حاجة في محبة ربنا وطبته وعطفه ولطفه أنه ساب الشيطان لم يهلك كان يقدر الشيطان ده ربنا يفنيه يحرقه الناس لكن أبقاه ولم يبقه فقط وإنما أبقى له طبيعته الملائكية يعني طبيعة الملائكية فقدت نقاوتها ولكن لم تفقد طبيعتها فاصبح الشيطان يستطيع ينتقل من اقاصي الارض الى اقاصيها في لحظه من الزمان يستطيع الشيطان يظهر في هيئه ملاك يستطيع يبري الفكر يستطيع يجرب وربنا سيد في طيبه أكتر من كده بل قبله ان يدخل في تجربة ايوب ويجرب ايوب وبرضه سابوا في طبيعته الملائكية ان كان له القوة ان يهدم بيوت ويجيب ريح ويموت عيال ايه كل ده لسه ربي برضه تركه في طبيعته الملائكية تركه في طبيعته عجب فعجب بل جرأ الشيطان أن يدربه على الجبل. ربنا من الطيبة بتاعته إنه يرضى بالقليل. لما جه يتكلم عن الزرع الجيد في مكتب 13 قال الزرع الجيد صنع ثمرا 30 و 60 و 100. طب ال 100 ده ممتاز وال 60 متوسط. والثلاثين اهو برضو زرع ما دام جاب نتيجه كويس نتيجه طيب عجيبه من ربنا حاجه مش معقول يعني زي ما بيقول ان عنقود العنب ولو بقيت فيه حبة واحده برضو فيه بركه ربنا اللي بيرضى بقليله قبل الذين اتوا اليه الساعه الحاديه عشره في اخر النهار تقريبا واعطاهم زي الباقيين في طبته قبل اللص اليمين الذي اتى اليه في اخر دقائق من حياته ووعده بالفردوس ربنا راضي بالقليل وفي رضاه بالقليل قال إن من يقدم حتى كأس ماء بارد بإسمي فهذا لا يضيع أجره، كأس ماء بارد، يعني لا سخنه على نار ولا حط فيه حاجة، مفيش ما فيش كلام، في كده, كده هيك، ربنا من طبته بيعطف على الضعفاء وعلى الأطفال وعلى المساكين من جهة الأطفال يقول دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوه لأن اللي هؤلاء ملكوت السموات وفي أحد الشعانين لما الرؤساء بتوع اليهود هاجموا الأطفال وهم يصيحون ويهتفون قال لهم لو سكت هؤلاء فالحجاره فاوقف وقال من اعثر احد هؤلاء الصغار فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويلقى في البحر كما ورد في إنجيل مات ربنا من تبت وعطف على المساكين قال ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم وسعي خيامك بنيك هيبقوا أكثر من غيرك من اللي بينجبوا أولاد من محبته وطيبته قال السيد المسيح روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين طممت يا رب هتبشر كل حد أنا المساكين بالذات دول لهم مكان في قلبي وعطف عندي لأبشر المساكين لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين من منطلق ربنا من طبته المضبوطه في ذات الفعل رجال الدين يا عيني مسكوها وبهدلوها وجرجروها وقالوا نقتلوها ونموتوها ونرجو الوحيد اللي دافع عنها الطيب القلب هو السيد المسيح وماشى كل الناس اللي, اللي بيحكموا عليه وقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرجمنا باول حجر ولما مشوا كلهم قال لها اين الذين دانوك لم يبق منهم احد ولا انا ايضا ادينك اذهبي ولا تعودي لتخطئي مره اخرى طيب جدا السيد المسيح وبنفس الطيبه عامل التلاميذ بعد القيامة اللي كان أنكر واللي خاف واللي جري واللي قفل على روحه في العلية ولم يقل لهم أنتوا عملتوا إيه طيب من طيبة المسيح المرأة التي سكبت عليه زجاجة ناردين دين غالي الثمن وهاجر بعض قال كان ممكن تبيعوا وتعطى الفقراء قال لهم لا تزعجوا المراه. تعبير لطيف جدا لا تزعجوا المراه. ده اللي هجموها التلاميذ من الرسل لكن المسيح قال لهم لا تزعجوا المراه. من طيبه ربنا انه كان مع يعقوب المرعوب من اخيه عيسو. كان معاه. قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض وظهر له وسمح له أن يصارعه وأن يأخذ بركة وقال له أنت جاهدت مع الله والناس وغلبت وهغير اسمك وأخليك وأخليك وحفظه وهو مرعوب من أخيه. وآخوه لم يعمل شيء بدأ حفظه من عيسو وأيضاً داوود الطفل الصبي الصغير كان ربنا معاه وحفظه من جولياد هو بالنسبة لجولياد ده حاجة ما فيش حاجة ابدا وحفظه من شاول الملك لا قدر عليه شاول الملك بكل قواته ولا قدر عليه بليارد بكل جبروته. كذلك حفظ يوسف المسكين من إخواته الذين ارادوا ان يقتلوه. ربنا من الطيبه بتاعته حتى الحيوانات الضعيفه اعطاها وسيله ان تهرب فالاسد يقدر ياكل الغزال لكن ربنا اعطى الغزال قوه في الجري اقوى من الاسد في الجري، فيقدر يهرب منه الكلب يقدر ياكل القطه يفترس فلاش ياكل يقتل، لكن القطه ربنا اعطاها قوه انها بتتشعبط على شجره على حيطه ما يقدرش الكلب يقدر عليه ده. الفار حيوان بسيط لو حد مسكه وضربه ضربه ربنا ده قوه على انه يحفر لنفسه بحور بحور بحور ويستخبوا ومحدش يقدر عليه. اعطى هؤلاء الضعفاء من تبتو قوه انهم يهربوا بل اعطى بعض الحيوانات صفات جميله تجعلنا نقتدي بها ادى النمله صفه النشاط لدرجه سليمان الحكيم يقول تعلم من النمله ايها الكسلان اعط النحله فرصه النظام وقوه زيت تنظم مساكنها وأكلها ومنتجاتها أعطى الثعلب صفة الذكاء أعطى الكلب صفة الوفاء من طيبة ربنا أعطى بعض الحيوانات صفات جميلة ترفع من معنويات من ضمن طيبة ربنا أنه بينسب عمله لأولاده هو صاحب الشريعة ومع ذلك يقول شريعة موسى يا رب شريعتك انت شريعه موسى يقول موسى اذن لكم ان تطلقوا نسائكم من اجل قسوه قلوبكم انت اللي اذنت وانت اللي امرت نديها لموسى اعطى موسى قوه في عصاه ان العصا يضربها تفتح البحر يقسمه نصين العصا يضربها على الصخره تفجر ماء ويجوا الناس يتكلموا عن عصا موسى هي قوه ربنا يا حكايه موسى لكن ربنا ينسب موسى زي بعض وهكذا معجزات يعطيها لاولاده علشان الناس يقولوا حصلت لي معجزه من فلان من بطرس من بولس من ماركوس من غيره بينما المعجزة من ربنا لكن من طيبة ربنا بينسبها الأولاد بل أكثر من كده إن قال لتلميذه الأعمال التي أنا أعملها تعملون مثلها وأعظم منها أعظم منها كلمة صعبة من محبة ربنا ومن طبته أنه كسر جدار الخوف اللي بيننا وبينه. وكان يقول لا تخافوا انا معكم لا تخافوا لدرجه ان القديس الانبا انطون انا لا اخاف الله انو الكلام ده صعب ابان هل علشان انا احبه والمحبه تطرح حقوق لا تخاف ومنطبت ان لو اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم ومنطبت قال لبولس الرسول تكلم ولا تخف لاني معك ولا يقع بك احد ليؤذيك وقال ارميه يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك لانقذك وجعل لموسى قوه وهيبه امام فرعون وجعل لالي هيبه امام أخاب الملك وقال لي يشوع لا يقف أحد في وجهك كل أيام حياتك تشدد وتشجع ولا ترتعد لأن الرب إلهك معك حيثما ما ومن تَبْتُ كان يعزي يوحنا الرسول في أرض السم ومن تَبْتُ نزل إلينا ومن تبسج جعلنا نكلمه وهو يكلمه كلم إبراهيم وكلم موسى وكلم داوود وكلم أرمية ومن تبسج لهم يجادلوه ويحاوروه وأرمية يقول له أبر أنت يا رب من أنه لكني أكلمك من جهة أحكامك مين اللي يقدر يقول لي حاكم الحكام أكلمك من جهة أحكامك لكن ارميه الله ربنا ومن طبته قبل شاول الطرصوصي اللي يأمى يعني عمل جدع في الكنيسة ومن طبته كلم ملاك كنيسة ساردوس اللي قال له لك اسم إنك حي وأنت ميت ومن طبته سمح لنا أن نصلي إليه مبارك اسمه من الآن إليه